Ba, nesklau jarri genuen, bueno, ba, argian geure egin dugun hildo nagusietako bat delako azken urteetan e, teknologia buru alegia erabiltzen alehia. Egunekotasunen egunekotasunen erabiltzen dugun tresnak guk eguk e, kontrolatzea. Eta ez izateak asoan tan, ba, multinazionalen benpekoa. Aztekariko horrikuspena eh, kasetari guztio konpartitzeko, norberaren fitxategiak eta orku edatu, ba, etxean lan egiten dugunez ba, pandemiaren endorriotako bat ba, ba, bueno, eh, ere hori izan delako, batzutan etxeetik ere inberen izaten dugulako. Ba, orduan errezabada eh, ba, fitxategiak eh, bueno, norberaren akorko konpartitzea. Eta eskenean, bueno, orokorrean eh, eh, ba, eskente egiten zerbitzu, bigaitako batzuk erabilita, ba gure arteko, ba nahi dugun informazioa, ba ba bueno, nagusia hori hori izatea, lenona. Pantalla dira lehen erabiltzen genuen, claro, os eskintzen duten zerbitzuietako bat, google eta de Cloud egiten duena da hori bestain e, eraginkorra den eta zerbitzu behordinak ematen den dituna, baina hori ez baino gehiago orain adibidez egutegia bueno, ba, eta biskandorberaren egun antolatzeko batzuk orain jazidira erabiltzen. Ba, Lehenagean e, Googleen erabiltzen ez zituzten beste basa batzuk ba, orain bat batean ikusi ditugu ba, Bueno, pakete berean edo gorri berean ordenak eragertzen eh, dira da oso, oso erraz, eta bueno, saltzeatu ez da hola. Ba, egunenak otezunean ere biltzen genituen hori edenez aparte, ba, deskubitu ditugu beste okera batzuk. Bueno, ba, ziren aldaketa guztiak, ez oituta zorde gauztat ere biltzera eta aldatzen duzu tresna eta beti ba, dezkolokatuta asten zara. Baina gero hori bueno, puten da normalizatzen, fintzen eta egia esan ba, normaltasun esoz ere biltzen dugu eta, eta pozik.